Da er jeg fått med meg Line Yri fra Dyslexi Norge. Og Line, du er liksom alt mulig mannen på digitale hjelpemidler hos Dyslexi Norge. Derfor har vi ønsket deg velkommen i dag. Velkommen. Jo, tusen takk. Veldig hyggelig å komme hit. Du, vi har hørt om et hjelpemiddel som vi ikke visste om så mye fra før. Det er enten så blir det kalt uh, lesebrille eller lesepenn. Kan du forklare oss hva er det og hvordan brukes det? det är egentligen ett lite kamera som sitter fästa antingen på brillan eller som en pekepenn eh den brukas då till att skanna text du pekar den mot eh och läsa upp den texten för dig ehm det där är en rätt så lätt en skannings skanningsbrille då skannerpenn jeg er vanlig med å bruke Google Lens eller Office Lens fra Microsoft, der du kan skamme en tekst og få den lest opp. Hva er forskjellen på samme type verktøy og dette verktøyet? Det jo, for det første så er det kun for opplesing, og så er det, en, det er en ganske avansert teknologi som ligger bak her, og den er veldig god på å sette ord i sammenheng, som gir kanskje noe bedre Uh, skanningsresultat, uh, da. Uh, for det, ansatte, det er en sånn kunstig intelligens som ligger bak her. Uh, og så leser den opp veldig umiddelbart. Det er, det er en veldig enkel teknologi å bruke. Du peker på den teksten du ønsker opplest, og den tar bilda det du peker på og leser opp direkte. Uh, og klarer å gjenkjenne språk og sånne ting. Da. Men dette er jo et verktøy som da eleven har på seg. Jeg er jo selv dyslektiker. Jeg husker det som var viktigst for mig når jeg var dyslektiker, det var ikke å skille ut fra andre. Får man elever til ta denne teknologi i bruk i klasserommet? Ja, jeg tror det. For de som er så heldige å få lov til å prøve det, så har vi inntrykk det, at det er veldig positivt for de elevene. Men det er jo ikke sant at dette er tilgjengelig for alle hver. For det er jo dyrt produkt. Men de skolene som har tatt til bruk, sier at de, de har god erfaring med det. For vi snakker om ganske mye penger her. Hvilken størrelseorden snakker vi om i innkjøp? Litt usikker, men sånn 35-40 000 er det vel for en, en enhet per brille. Per... Det er jo det store spørsmålet. Dekker hjelpemiddelsentralen en slik anskaffelse? I noen tilfeller, men ganske sjelden, da, spesielt for barn og unge, og kanskje mer etter når man kommer til videregående studenter, men for, for grunnskolen da, så, så vil det nok være ganske få som får det. Vi vet det er noen, men da er det gjerne fordi det har tilleggsutfordringer og vil ha vansker med bruk bruke for eksempel da, en mobiltelefon og, og skanningsverktøy på den måten. Vill du si at eh, kan man klare seg med dette verktøyet, eller må man typ ha en, en brille? Jag tänker man kan fint lära sig med en mobiltelefon och skanna det vart det men här är det viktigt att man ser på den enskilda eleven vad är vad den elevens behov då eh man kan fint klara sig med en mobil men för någon så vill det kanske vara nödvändigt att tyta något lite mer avancerat Är det deler av studievardagen som den ägnar sig bedre till än andre? jag tänker hemarbete på skolan prövar examener och så vidare den lager jo ikke noen så sånn så kan den være bruket i situationer der du ikke har lov å lage informasjon. Det kan jo kanskje være mer sånn at det er over i arbeidsliv, for eksempel en sykepleier som skal skrive journaler og sånne ting, eller lese journaler. Men eller så, så er det kanske hvis det er mye tekst, tenker jeg, fordi at den er såpass umiddelbar da. Det er det lite, du peker den leser opp og du peker den leser opp. Den er ganske sånn enkel i bruk da. Hvordan fungerer den i praktisk? Eleven titter på teksten og så velger den ut det område med tekst og begynner å lese umiddelbart, eller gjør eleven trykke på noe? Litt forskjellig. Den, den som er en brille, da sitter selve enheten på en brille, enten en ordentlig brille eller en sånn dømmebrille, og så peker eleven på den teksten, altså registrerer kamera. vad du peker på, og så tar den et utsnitt der, og så begynner den å lese. Da på et sånt valgt punkt i forhold til hva du peker på, da. Og du leser opp da umiddelbart den, og du kan bruke da, et hendelsed eller kjørt selv, dingsen og leser også da, det er høytalig på den. Men hvis man skal pause spole tilbake, har man noe sånn trykkfunksjon? Ja, det finnes, og jeg, sånn, jeg synes det kan være litt sånn vanskelig å navigere på den, i hvert fall de tidligere enhetene. Jeg vet jeg jobbet en del med det for få det mer brukervennlig. Man har mulighet til å spole, pause og stoppe i taket sitt. Hvis jeg nå er så heldig å få en elev da, som får tilgang på ett slikt verktøy, hva må jeg som lærer tenke på for å tilrettelegge for den elevens bruk av dette verktøyet? Jeg tenker først og fremst er det viktig å oppmuntre til bruk slik at eleven husker at den har dette verktøyet og kan ta det fram. Eh så måste man tänka på till exempel visst man brukar en ska bruka på en tavle, at man ikke for hånd, for eksempel, på tavla att man har inte skriven för hon på tavlan för det vill inte den brillan klara och skanna lika gott som det er en tryckt text då. Eh det gäller ju oavsett om det er en skannarbrill eller om det är en skannarapp eleven brukar men det är liksom viktigt att huska med att handskrift är utgänglig för väldigt många med dyslexi då som tränger bättre fotoupplösning.